Ще чесно, я коментував о, один із матчів, який мене найбільше вразив, це поєдинок Іран-Нігерія. Я, відверто кажучи, перед Грою був певний, що ну, нігерійці нехай десь там із якимись потугами, але виграють цей матч. Але ж Іран постав хорошою організованою командою. Карлош Кейруш, схоже, він знайшов себе от нарешті, хоча б в Ірані, тому що в клубна кар'єра якось у нього не заладилася, а з Португалією в нього теж не пішло. Він єдине, що асистентом був у Алекса Фергюсона хорошим. І тут він зараз почав працювати з Іраном. І на першому місці там організованість захисту. Причому і захист основна лінія, і опорна зона, і пройти цей бетонний мур, Іранський. Нігерії взагалі не вдалося. Можливо, десь Нігерія її не оцінила, цей Іран, але, якщо чесно, то у цьому поєдинку мене вразило, мабуть, ще найбільше те, що найреальніший момент у матчі був якраз саме в Ірана, а не в Нігерії. Окрім того, що вони ще організовано, дисципліновано відіграли весь матч в захисті, ще й момент вони створили де найреальніший у цій зустрічі. Тому, по-першому, Турові, я не впевнений, що ця команда вийде із групи, але вона ще попсує нерви і навіть грантам, тому що вони в одній групі і з Аргентиною з Боснією. І мені здається, що Іран, ну принаймні, там погромів не буде Ірану. Там Аргентина, Іран, я не вірю в погром. Насправді мало хто хоче бачити такі команди, і я із тих з тієї категорії, хто також більше любить, от видовищний футбол і не просто видовищний, а агресивний, атакувальний, динамічний футбол. А от такі команди, як той же Іран, про який я говорив, Греція, яка випадково стала також чемпіоном Європи в 2004 році. А так, вони можуть там бути і насправді ну чому б їм там не бути в одній восьмій, в одній четвертій? Це їхній стиль. Вони самі обирають цю гру. Вони, якщо розуміють, що в них є шанс, Вистояти в захисті, протриматися і десь на швидкі контратації забити свій м'яч і виграти Греція завжди це робила 1-0. Тому такий футбол має право на життя. Вітіскоп, спортивне відео.